Jo, počasí ovlivňuje moji náladu dost. Když je venku sluníčko, no, tak to je paráda. To je jako je člověk takový uvolněný, radostný, má optimistickou náladu. A když prší, no, tak je to takový smutný, smutnější. Ovlivňuje hodně. A vidím to hlavně tady v Texasu. <laughs> Mám to rád. A právě nemám rád zimu, nemám rád takový takovýto sichravý počasí který v Praze je a když je venku ošklivo, když je zamračeno a když prší, když je zima, tak hned mám takovou jako horší náladu, jsem smutný, mám málo energie a zatímco tady, když pořád svítí slunce, pořád je teplo, tak člověk pořád něco by rád dělal, plnej energie, živej. Určitě, jo, ale když jsem sám, jo, tak já jsem hodně takový pocitový člověk, takže když jsem sám, tak hodně je ovlivňuje počasí, když je jako škaredě to a prší, tak to jako není moc v pohodě, že jsem jako člověk zaměřený spíše jako do tepla, ale když je jako dobrá společnost, tak je úplně jako jedno, jestli prší, sněží hromy, blesky, tak je to fakt jako jedno. Já myslím, že počasí ovlivňuje náladu hodně, je třeba slunce, ale um, poslední dobou mám léto, takže celý rok už mám léto, takže dobrý. Je to, že celý rok máš léto. Protože se za tím sluncem přemisťuju. Cestuju. A, a kde jsi byla? Teď ve Španělsku, v Jirsku, v Peru. Tam mi bylo léto, ve Španělsku, v Irsku, v Čechách.